Курва, чи треба продати пса? Що? Та дивіть, яка платіжка за комуналку. Ах, курва, скільки за нього можна вжити? На порода елітна. Може на які 300 кубів стане? Може трохи більше? Може менше, не знаю. Якщо що, то ще є кіт. Ну, та... Тим часом десь за містом. Але, курва, шкода пса, Файний пес був. Ах, та ну мерзнути не будемо. Бля, то підець. Ага, такой в Украине может быть. Если у элитной породы, да, то что? Да. То может она его продать в любой момент и спокойно себе спрятать. Ясно? На, понятно, слов... что... ну вы поняли вообще суть? Не, ну это... <реку> Як, <реку> как бы вам сказать? Если ну, есть собака элитной, элитной, элитной породы, же... она может ее продать и жить себе спокойно дальше. Так. Правильно?